الحرب العالمية الثانية بعام أي في عام 1938 اجتمع زعيم ألمانيا آنذاك مع كبار جنرالاته وقال: أنا مصمم تماما على أن تشيكوسلوفاكيا يجب أن تختفي من الخريطة. وفي عام 2022 وعبر شاشات التلفزة وصف بوتين أوكرانيا بأنها مستعمرة ليس لها حق تاريخي في الوجود. كان الاول غاضبا من قيام بلد على انقاض بلده الام النمسا. في حين الثاني اشد غضبا على اقتطاع بلد من بلده الام الاتحاد السوفياتي. اختلف الزمن والحلم واحد. موقع سكتيتر البريطاني. نشر مقالا يتحدث فيه عن اعتقاد لدى الغرب بسير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطى الزعيم الالماني الذي تسبب بالحرب العالمية الثانية. بالاعتماد على عدة شواهد ومواقف واحداث وحتى طرق تفكير جمعت الطرفين. وهذا ما تجلى بحرب سيد لكرم الاخيرة على جارته اوكرانيا. وفي الحديث عن الحرب وأسبابها السياسية والاقتصادية والأمنية، لا يصح تجاوز شخصية بوتين وعقليته كأحد أسباب هذه الحرب. فالرجل أي الرئيس الروسي المولع بالتاريخ والذي ربما يعيش داخله، يعلم جيدا كيف يحفر اسمه فيه. ليس مهما أن يذكره هذا التاريخ كرجل طيب أو شرير. بقدر ما يذكره كرجل اعاد امجاد الماضي وسعى لهيمنة بلاده على هذا العالم تماما كما فعل الزعيم النازي الذي امن بسيادة المانيا على الجميع وفي المقارنة بين الرجلين حتما ستكون البداية من حيث الانهيار فالمانيا القديمة خرجت من الحرب العالمية الاولى مهزومة بإذلال وبفرض شروط مهينة عليها من قبل المنتصرين ما تسبب بجرح في كرامة غالبية الالمان. وتلك نقطة احسن زعيمها اللعب عليها. كذلك روسيا خرجت من الحرب الباردة مكسورة. لا بل منهارة. بسقوط اتحادها السوفيتي ثاني اعظم قوة عرفتها البشرية في العصر الحديث. جرح ما زال ينزف في قلوب كثير من الروس. ولعل بوتين احد هؤلاء المجروحين. لذا تعتبر هذه نقطة انطلاق للمقارنة بين شخصية الرجلين. وفي ذات السياق تتقاطع أوجه الشبه بين الاثنين أيضاً من حيث المتاجرة بالعرق واستغلاله كذريعة لشن الحروب. ولتوضيح هذه النقطة العام 1938 تذرع الزعيم الرايخ بفكرة اتحاد الحكومة التشيكوسلوفاكية لأقلية تنتمي إلى عرقه. ليكون هذا مدخله لشن الحرب على جارته. وفعلا هذا ما حصل العام الف وثمانية وثلاثين وهي السنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وفي تفاصيل تلك الحرب التي اعتبرت مقدمة للحرب الكونية الكبرى كان هدف الرائخ يتمثل بتفكيك تشيكوسلوفاكيا، ومن هنا اعاد التاريخ نفسه. لكن هذه المرة بزعيم اخر. والذي اعلن مؤخرا شنه حربا على جارته اوكرانيا تحت ذات الذريعه، وهي حمايه اقليه روسيه فيها، كما تشابه فيها ذات الهدف المعلن، وهو تقسيم اوكرانيا، واكثر من ذلك، كل من الرايخ والكرملين اعلن ان ليس لجارتهم الحق في الوجود، فاحدهم اعلن مسحها من الخريطه، والثاني قال ان وجودها كان خطا. وكما نادى احدهم بحمايه العرق الاري، سمع العالم اجمع في اجتماع بوتين مع قاده الاتحاد الروسي كلمه العرق السلافي، التي رددتها عضوه في مجلس الاتحاد القومي. ولان التشابه لا يقف هنا فقط، فكلا الزعيمين الالماني السابق والروسي الحالي اظهرا لشعوبهما انهما متدينان، فالاول وضع الصليب في قلب رايته. والاخر يكاد لا يبدا حربا او معركه قبل زيارته للكنيسه والتبرك فيها وايضا كلا الشخصيتين لا يخفيان كرههما للغرب فالاول كان يمقت بريطانيا وفرنسا ممثلتا الغرب في ذلك الوقت والثاني هو ابرز المعادين للولايات المتحده الامريكيه قاعده المعسكر الغربي الحالي وفي استكمال سرد الشواهد على التشابه بين الماضي والحاضر. فكما تحالف ديكتاتور الماضي مع ديكتاتوريين اخرين في زمنه كالذي في ايطاليا. يتحالف ديكتاتور الزمن الحاضر مع عدة ديكتاتوريات في وقتنا الحالي. على رأسهم الصين وكوريا الشمالية. وهذا ما يصل بنا الى العنوان الابرز في هذه المقارنة. وهو الطريق الى الحرب العالمية. وليست الحرب هي الغاية في الماضي او الحاضر بقدر ما هي الوسيلة للاستيلاء على العالم. وقد يبدو الامر مبالغا فيه فيما يخص زعيم روسيا. لكن بالنظر الى شخصيته والتشابه مع شخصية الزعيم الالماني فهذا امر وارد وربما اكثر من وارد. فبوتين مؤخرا المحى الى ان النووي الروسي حاضر. وهذا يعني البدء بحرب كونية جديدة. فرجل كسيد الكريملين لم يغامر باقتصاده وسمعة بلاده كما فعل مؤخراً بحربه على اوكرانيا. والعقوبات الغربية التي ادمت اقتصاده فقط ليقف عند جارته اوكرانيا. وبلا شك عين الرجل على ما هو ابعد. ولاجل هذا قبل بالتضحية بكل شيء تقريباً. ومؤكد انه لن يقف عند هذا الحد. ومن المؤكد ايضاً أن العالم وتحديدا الغرب والناتو لن يصمتوا كما فعلوا بأزمة أوكرانيا عن أي مغامرة جديدة لقيصر روسيا الجديد، فربما قبلوا التضحية بكيا لكنهم يدركون أنه قد يتحول إلى ثور أبيض سيندمون على تركه يؤكل وحيدا، كذلك بوتين هو رجل مدرك بأمانة لمقولة شهيرة يتبعها معظم الديكتاتوريين المخلصين لديكتاتوريين. وهي أن من النادر ما يموت الدكتاتوريون في أسرتهم، فالرجل لم يخرج لمواجهة العالم أجمع وهو يفكر بالعودة، وهذا ما يقلق الغرب حد الأرق.